يا هجوسي حان وقت السعد حان، أكون جديد في عالم الصوتيات، جديد زفات والشوق. هلة الأفراح، إحتفال، تخرجك مليء، تراك. والتبارك عمة المكان مختلف الكلمات العامة والخاصة. اليوم، سحان وقت سع زحال هلت الافراح والكل احتفل باركوا الامين وفيصل يا حضور والدهان اليوم من كل الاهل وباركوا الليلهم بالفخر شان رغد ومهند بشر الجزيل من هل الطلا فخر كل الزمان فيصل ومهند وافن الفعل ضيفهم لحل يبشر بالزمان وسبهم يوم الطليبه ما يفل مبروك يا امينه يا تجل حسان العذاب من جمالك تنتهل هل نورك والسنه غطى المكان مبروك يا رغد يا اسطى الفصف نسل اهل الجود والمجد المصار والشهامه والمروه في شرعة الخزامة والنفل هذه أمها